السلام عليكم بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله كيف كان يا غوالي ان شاء الله تكونوا بالف خير وصحه وسلامه يا رب البدايه بارك علينا شهر رمضان وعليكم وان شاء الله الله يعيننا على القيام والصيام ويجعلنا من عتقاء من النيران مبارح حسيت حالي خطيت جامع على شوي على العموم يا غوالي نصيحه لوجه الله تعالى طبعا بنصح نفسي واياكم مثل ما نحن في اللعبه نرفع تقييمنا بدنا نحصل على شتات نحصل على سكنات فاكيد كمان بشهر رمضان خلينا كمان نحن نرفع تقييمنا بس ولكن مو باللعبه بالاخره ان شاء الله، فرح تعطيكم صوره حاليا على الشاشه للحابب حابب ختمات آه يعني قرآن في شهر رمضان ختمه ختمتين ثلاثه اللي بدك اياه، فهذا اضبط نموذج لك اذا حابب انت تختم القرآن عده مرات، فخذوا لقطه شاشه واحتفظوا في الصوره يعني راح تفيدكم كثير ان شاء الله، اما اليوم اذا بدك اشرح لكم جميع العروض اللي نزلت عنا الجديده، بالاضافه في عنا فرصه لنحصل على 300 شده بشكل مجاني وفي عنا استطلاع راي ضروري الكل يشارك فيه مشان نحسن باللعبه بتمنى منكم بالبدايه اذا المقطع استفدتم منه تدعموني بزر اللايك ولا تنسوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الشعارات على الكل ليوصلكم المقاطع القادمه ان شاء الله ومتمخبطكم سابقا بخصوص احتفال الذكرى السنويه انه هي المشكله من ببجي لا تسووا اي شيء فمثل شفتوا اليوم ببجي حلت لنا المشكله بتحسن اليوم تسجل دخولك وبتحصل على الانجاز والله نجي على عنا حدث في مركز الرياضات للحابب يحصل منه على جوائز فكل عليكم تفوتوا على مزايا المركز تمام في عنا هون إذا ملاحظين ليفلات عنا ليفل واحد ليفل الخمسة كل ما انت ارتفع ليفلك كل ما تحصل على جوائز عنا عمل ذهبية في عندك دول صناديق بالإضافة في عندك بدلة وبراشوت لحد الآن إذا ما عرفت إذا دائميات ولا مؤقتات صناديق في عمل جيب بالإضافة قسائم صندوق امداد كل عليك تفوت على قسم المهام اللي هو تحت في عندك مهمات يومية في الجميع تحط على الجميع في عندك تزيد دخول يومي تحصل هون على عملات وتحصل انت كمان نفس الوقت على ليفل ترفع بالليفلك بداخل هذا الحدث بالإضافة لازم تشاهد البس من آآ آآ 30 ثانية لحد الخمس دقائق وترسل تعليقات لحد العشر تعليقات ترفع بالحباس الفريق ولازم تشترك وتعرض التصنيف بتروح على البس المباشر هون انت بتحسين تشاهد البس المباشر تمام المدة المطلوبة تضغط على كلمة اشتراك بتحل عندك المهمة وتحصل كمان بالدردشة الدردش وتبعد انت هون عندك بعض الجوائز اللي انت بالاساس بتحسن تحصلها من خلال الحدث نفسه، والله نجي لها شرح العروض اللي نزلت عنا، في طبعا حدث امبارح نزل عنا وطلبته مني اني اشرح لكم اياه اللي هو مأدبه رمضان، طبعا نزل عنا بتاريخ 22/3 وبتيجي عنا بتاريخ 3/4. فكرته بكل بساطه اللي هو نجي على قسم المهمات طبعاً صورت المقطع اكتشفت آخر شيء مع بسجل الصوت على العموم فعنا هنا نحن مهمات لازم نسويها عنا تسجيل دخول يومي نقتل عدوين في المباراة ونصمت خمسة وأربعين دقيقة إجمالاً اتوقع يمكن باي مود بيمشي الحال اني ما محددين تمام وهدول المهمات حسب انا ما شفت انه انهم مهمات يعني نفسه بيتكرروا كل يوم ما في عندنا مهمات جديده بنحصل نحن على التمر السمبوسك وثلاث شغلات الصراحه ما اتوقع نوع من انواع الحلو بنجي للطريقه الثانيه نجمع فيها الاكلات اللي هي من خلال الطبق تمام كل ثمان ساعات بنحسن نحصل نحن هون على طبق تمام تحصلوا هدول الاشياء الموجوده عندكم هون وفي عندنا الطريقه الثالثه لنجمع فيها الاطباق اللي هي من خلال الشداد عندك الضربة الأولى بـ 8 شدات بتحصل على 6 أطباق أو أكثر، بعدين بتصير الضربة عندك بـ20، في عندك تضرب 10 ضربات بـ180 شدة بتحصل على 66 طبق أو أكثر، الشغلة بتعود لإلك أنت وحظك، وبتحصلوا كمان على هدول الأكلات، هدول عندنا الطرق اللي نحسن نحصل فيها على هدول الأكلات، تمام؟ بتحسن أنت بتيجي لهوني تسترد السكنات أو الأشياء الموجودة عندك هون على سبيل المثال مثلاً أنا بحسن إن استرد قسيمة صندوق اللي هو إمداد اللي هي قصاصة واحدة تمام. يدي معي اثنين سمبوسك بس ولكن هون أنا زميلي 8 لحسن أحصل عليه تمام. في أنا هون بدله مؤقتي. بس ولكن أنا أكيد هدول الاسكنات ما عجبتني أو الجوائز ما عجبتني. بدي أنا أحسن. ففي عندك شيء اسمه تحديز المكافأة تحت. تضغط عليه أول مرة بالشكل المجاني. فتحدث انضاف عندي هون أنا شعبي. تمام. بتحسن أنت تضرب بشدات وتحصل على سكنات اسكنات تانية أو جوائز. ثانيه بتكلفك كل تحديثه خمس شداد، طب سلمان شو في عندنا السكنات الموجوده بداخل هذا الحدث؟ نضغط على كلمه معاينه مثل ما ملاحظين هدول هن الاشياء الموجوده عندنا هون، طبعا في عندكم اسكنات اوقات تطلع بالشكل الدائمي واوقات تطلع بالشكل المؤقت، والصراحه في كمان اضافه كثير حلوه اللي هي الشعبية التنين الناري الذهبي، كمان كثير اسطوريه اللي حصلة يكتب في التعليقات ايش قد كلفته، تمام؟ وفي عندنا شعبيه واسكنات وفي عندنا كريستال، عن هذا الحدث نازل فقط على الدول العربيه. طبعا راح احاول اترككم في التعليق المثبت رابط في بي ان فوتو وتحسوا تحولوا على دوله من الدول العربيه اذا حابين تحصلوا على هذا الحدث وتحصلوا على السكنات الموجوده بداخله. ننتقل يا غوالي اللي بعده اللي هو اسمه الضرر الابدي. طبعا حابب هون انوه على شغله كثير مهمه هي دائما بتصير بعض الاحداث هلا بشرح لكم شو هي. طبعا هذا الحدث نزل عنا بتاريخ 23/3 بتاريخ 5/4، فكرته بكل بساطه كمان في عندنا مهمات يوميه تسجيل دخول يومي بنحصل على المفتاح، بتحسب تفتح واحد من هدول الابواب على سبيل المثال راح افتح الباب اليميني حصلت على نقاط هون تخلص عندي مهمه ثانيه اللي هي لازم افتح واحد من الابواب بضغط عليها اخذت مفتاح ثاني مثلا بنفتح هذا الباب بالنص بنحصل على دول الجوائز طبعا في غري ثانيه اللي هي ممكن تحصلوا انتم على العاب تمام على سبيل المثال جبت طلع لك ورقه حجرا قص تطلع لك المصيده لازم تضغط بشكل متكرر تطلع لك اللعبه الثالثه في عندك صندوق بيطلب منك مفتاح او عملات كريستا حتى تحس تفتحه وفي عندك قصص تحصل منها على كريستال، على العموم نحن الفائدة كلياتها نحن إنه نحصل على كريستال، في عندك طريقة كمان تسوي مشاركة تحصل فيها على كريستال من هذا القسم، تمام؟ طيب، سلمان نحن حصلنا على هذا شو الفائدة منه؟ الفائدة غوال نجي على متجر الفعالية بتحسن نسترد هدول الأشياء الموجودة عندكم هون، بس ولكن انتبهوا وركزوا مليح لأني في أشياء بشدات. تمام؟ يعني سبيل بدك تحصل أنت على البدلة، تمام؟ أو مثلا الرأس، فأنت مطلوب منك 200 كريستال و60 شدة، تمام؟ فبجوز في منكم ما ينتبه الشغلة ويروح شدات وانا عندي رفيقي روح حوالي ال 100 200 شده على حدث تبع نوسا صار يطور المباني بالشدات هو بدون ما يدري لاني الكلمه بتكون كثير صغيره والواحد ما بينتبه لها فحبيت انوع هذا الموضوع فالحدث نوعا ما ما زياده او مو نوعا ما حدث صراحة سخيف لانه فيه اشياء عاديه يعني كل العذاب وكلها هالشغلات لازم نسويها اخر شيء نحصل على اشياء عاديه الا اذا نحن دفعنا شدات اخر شيء نحصل على بدله بالاساس هي موجوده بقطع الجي فما بعرف الصراحه كيف بوبجي بتفكر بهيك عروض والله يا غوالي بنجي لشي مهم عنا كتير اللي هو الاستبيان من بوب جي موبايل كل عليك دخل الاي آه، دي البريد الالكتروني الخاص فيك معرف الديسكورد خاص فيك وتجاوب على هدول الاسئله ومن اهم الاسئله الموجوده عنا هون اللي هي الوقفه الجديده اللي باللوبي اذا ما عجبتكم اضغطوا انه لا ليست جيده واكتبوا كمان اللي ليش ما هي كويسه تمام؟ اكتبوا السبب لاني بيطلع اخر شيء واحد مثل كاني مع سماط، <تصفيق> في كمان ما هي المشاكل اللي واجهتكم في التحديث 2.5؟ كمان اكتبوا شو هي المشاكل اللاك تغطية وشو حابين ينزل عندكم في التحديث 2.6، طبعا انت لما تشارك في هذا الاستبيان راح تفوت بالسحب على 20 رويال باس راح توصلك طبعا عباره عن 300 شده على البريد، واذا فزتوا لا تنسوا تكتبوا لي في التعليقات او تراسلوني على الانستغرام. مشان على شغله مهمه ثانيه اللي هي موجوده عندنا في كرنفال الذكرى السنويه في ملخص الذكرى السنوية. تمام ضروري تفوتوا على هذا الحدث وتحصلوا على هو تاريخ انشاء حسابكم يعني اول مره انتم انضميتوا لببجي موجود بداخل هذا الحدث طب ليش يا سلمان نحصل عليه لان يا ما الله اذا حسابك انسرق وحاولت تتواصل مع الدعم اول شغله بيطلبوه منك دليل انه انت امتى انشات حسابك فكل عليك تفوت على هذا الملخص اما تضغط على كلمه انشاء ذاتي تسوي من قبل بيطلع عندك تاريخ انشاء الحساب احتفظ فيه ولا تشاركه مع حدا او أنت تسوي ملخص جديد وبيطلع عندك بأول مرحلة تمام؟ بتحسن كمان تاخذ سكرين شوت أو تكتبه مثلا على ورقة مشان ما تنساه دائما قسم السكرين شوت بيكون عبارة عن مقبرة والناس بتنساها فموجود عندك كمان تاريخ بهذا القسم ضروري تحتفظ فيه. بهذا يكون وصلنا لنهاية المقطع بتمنى إذا عجبكم تدعموني بسر اللايك واليوم رح نكتب في التعليقات سبحان الله وبحمده وبشوفكم إن شاء الله على خير.